<laughs> Salut. Chiar dacă este un canal de motovlog, în acest videoclip nu te aștepta să vezi din muțe motociclete pe urată sau mai știu eu ce lucruri ieșite din comun. Să știi că nu tot ce este ieșit din comun este bun, frumos sau atrăgător. De altfel, dacă e să ne gândim ce înseamnă bun, ce înseamnă frumos și ce este cu adevărat atracția, hai să lăsăm subiectele astea pentru alte vloguri și le vom discuta altă dată, dar. Să-ți dau doar un film. Nu există nici frumos, nici urât, nici nimic. Astea sunt prototipuri setate de noi. Despre ceea ce vreau eu acum să spun, este tristețea din societate raportată la viața de motociclist. La prima vedere, nu au nici cea mai mică legătură, nu? Cum putem traduce tristețea în termenii noștri ai motocicliștilor? Simplu. A cădea, a ploa. A nu putea merge cu motorul, a fi iarnă, a ninge, asta dacă nu schiezi. Motociclismul nu este adrenalina, la fel cum nici tristețea nu este societate. Și gândește-te puțin la asta. Adrenalina doar se regăsește în motociclism, la fel cu și tristețea se regăsește în societate. Motociclismul... Este un element important societății Dacă stăm să ne uităm puțin în jungla în care trăim Jungla, aia în care stăm câte două ore la semafor Lucrez la un abecedar al motociclistului Mai exact, ce este motocicleta, componentele ei Motociclistul și echipamentul reflectate în viața noastră de zi cu zi Mai pe scurt, un fel de metafore care te ajută să înveți să fii om, lucru pe care puțin oamenii știu sau lucru puțin stăpânit de marea majoritatea mezii. Motocicleta este, motocicleta există, dar cât timp? Atât timp cât merge. Căci poate s-ar întâmpla că dacă ar înceta din a merge, să înceteze în același timp de a fi. Chiar din a fi motocicletă. Motocicleta oare este acel lucru care merge sau doar acel obiect care stă și ar putea merge?